غنوا لنوره ولطحوبه السلاحين، غنوا فيها على وطا سفر خمسة لا سفعة تسعة اثنان اثنان سفر لا من غيابة, غيابة هي بنت شيخ المال طيبه مساوين فهد فهد راعي الكرام والرحابه اليا وقف قالوا بها الخلق نعمين كريم لو درع جنبه وعصابه عن طيب جدتها علو اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> 世界 غنوا لنوره واصدحوا عالجناحين واستقلوا هذا الفرح والرحابه هنوا عروس الزين بنت السلاطين ددولها قوم العبو يا القرابه قوم العبوكم العبو يا الغزاين خلوا الفرح للزين يشعلها غابه يوم اقبلت تمشي على رقه وليد بها الحلاوه والحزن لبدر شابه هاد فهد وعيد ام ورحبا اليا وقف قالوا بها الخلق نعمين تري من شدة ودرع عجام به عن طيب جدك هعدو مبارا هيدا الفن الراقي علاقة والمجد اهل الفن الراقي للانتاج الفني